Moas estesadas, esta semana, no noso diccionario, imos a falar da palabra que empeza coa letra I, de intersexual, que é aí das siglas LGTBI. Como sempre, botamos un mollo a Real Academia Galega e, bueno, desta vez, non o define moi, moi mal, verdade? que se parece bastante, pois define como unha persona que presenta eh, mesturados caracteres, meninos e masculinos. Pois ben, non vai tan mal encaminhada. A doctora Laura Odi, que é unha experta no tema e fala da intersexualidade desde o punto de vista biológico, considera que a intersexualidade se produce cando hai unha discrepancia entre o sexo xenético, o das gónadas e o dos xenetéis. Para, para, para, para. En palabras de persona. Segundo a biología, temos un sexo xenético no caso das molleres é xx as gónadas, que son os ovarios e os genitais, que é a vulva e no caso dos homens, temos o sexo genético xy as gónadas, que son os testículos e os genitais, que son ovel e que pasa se existen personas que teñen cromosomas xx pero non teñen vulva isto pode pasar é algo moi normal de defeito desde a medicina Establece-se que hai máis de 40 tipos diferentes de intersexualidade. E aquí vamos a fazer unha parada técnica para que temos que diferenciar intersexual de hermafrodita. Hermafrodita son os seres vivos como as estrelas do mar que se poden reproducir ben como macho ou como feme. As persoas intersexuals non se levantan un día e di «Buah, oxe teño pene» e mañá dicen «Va, apetece meter vulva». no. Nacen co que teñen e só poden cambiar, se queren, mediante cirurgía. E ora é un momento no que me decides a min que eu non conozco a ninguna persoa intersexual, Alberto. Seguro que sei que conocedes a alguien ou un porcento da población mundial a intersexual. De feito, en España, nacen anualmente entre 220 e 250 bebés intersexuales. A xente famosa, que xa declarou a súa intersexualidade en público, como pode ser a modelo Jan Gaby Odiel ou a atleta Caster Semenya. Se queredes máis información sobre o colectivo intersexual, podedes entrar na web do colectivo Graxia. Alí tedes un montón de información. Vem a semana que ven que seguinte letra. Chao!